Магія своїм корінням йде в найпотаємніші глибини підсвідомості. Светлена, що брала участь в сьомій міжнародній битві екстрасенсів. Війна світів на каналі СТБ-2010 потрапила в десятку найкращих в Україні та в двадцятку на міжнародному рівні. Светлена веде прийом у місті Кривий Ріг кожну суботу. Запис по телефону 098 120 08 96 098 120 08 96